Ми з командою подали десятки декларацій на податкову амністію для наших клієнтів, і у цьому відео хочу поділитися з вами, що я зрозумів після подачі цих декларацій. Будемо обговорювати, кому варто подаватися на амністію, а кому не варто, обговоримо, які ризики несе податкова амністія, які проблеми та з якими нюансами можна зіштовхнутися під час декларування. Причому будемо говорити, як завжди, на реальних практичних ситуаціях, саме тому додивляйтесь до кінця. Привіт!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 Податкова амністія – це можливість повністю офіційно задекларувати свої активи, нерухомість, автомобілі, цінні папери чи просто готівку, заплатити податок від 2,5% до 9% і мати повністю підтверджені походження коштів на купівлю цих активів. Податкова амністія – це можливість повністю законно легалізувати свій капітал, на який у вас, можливо, не були сплачені податки, можна декларувати готівку, нерухомість автомобілі чи будь-які інші активи, наприклад, акції, і заплатити потрібно від 2,5% до 9% податку. Станом на момент зйомки цього відео податкова амністія працює до 1 березня 2023 року, тому якщо ви ще не скористалися і відчуваєте, що вам це потрібно зробити, ви ще встигаєте. Амністовувати можна всі активи, які були здобуті до 1 січня 2021 року. До речі, трішки найсвіжішої статистики, станом на січень 23-го року на податкову амністію подано активів для декларування на суму понад 6 мільярдів гривень, що досить немаленька така сума. Станом на сьогодні, в принципі, досить зрозуміло, що податкова амністія – це хороший інструмент, якщо його правильно застосувати і якщо мати якусь ціль для застосування цього інструменту. Зазвичай амністія потрібна саме тим особам, які мають якісь кошти, а також активи, і ці активи вони здобули без сплати податків. Тоді податкова амністія це може бути хорошим інструментом, щоб все легалізувати. Але знову ж таки, як я обіцяв, будемо говорити на реальних прикладах, тому починаємо з першого. У нас був клієнт, який зазвичай працює і проживає за кордоном, але обрав свою таку стратегію, що він купляє об'єкти нерухомості в Україні, відповідно їх перепродає, здає в оренду і таким чином отримує собі додатковий прибуток Оскільки він постійно за кордоном, то очевидно, що в Україну майже ніяких податків не платить, а об'єктів нерухомості у нього було понад 10 штук. Якщо по цій особі зробити звичайний запит про походження коштів у податкову, яку, в принципі, може зробити будь-хто і побачите, що знає про вас податкова з 1994 року, то по даному клієнту було видно, що фактично податків він ніяких не платив, фактично декларації були нульові. Проте об'єктів нерухомості було досить багато і очевидно, що було чим ризикувати, тому клієнт прийняв рішення, що потрібно перебувати в правій площині, потрібно мінімізувати ризики, подати об'єкти нерухомості на податкову амністію сплатити в даному випадку 5% податку і спати спокійно. Тобто, як ви бачите, була конкретна ціль, була конкретна мета і, в принципі, клієнт її досягнув. Чи були в нього якісь проблеми з нерухомістю на сьогодні, в принципі, не було. Але з точки зору попередження ризиків на рік 2, 5 чи 10, в принципі, він виконав Цю ціль і зняв ці ризики. Питання, яке вас може логічно виникнути з попереднього кейсу, а як зрозуміти, чи в мене значна кількість активів чи незначна по відношенні до податкової амністії? В даному випадку хочу вам нагадати, що по факту в нас проходить дві податкові амністії: одна так звана автоматична, а друга добровільна, коли ви можете подати декларацію. В законі про податкову амністію прописано, що є певна кількість активів, яка по суті автоматично амністується, навіть якщо ви нічого не робите. Тобто по стандарту вважається, що кожен громадянин може володіти цими активами. Зараз я вам розповім, що це за активи. На екрані ви бачите основний перелік цих активів. В першу чергу, це йде мова про готівкові кошти до 400 тисяч, грубо кажучи, під матрасом. Також це автомобіль один особистий до трьох кубів. Також це сумарно кількість квартир на площі не більше, ніж 120 метрів І будинків на площі не більше, ніж 240 квадратних метрів. Це є загальні самі типові активи, які зазвичай виникають у наших клієнтів. І якщо у вас є активи на суму меншу, і об'єм менший, ніж той, який я озвучив, вам точно не треба податкової амністії. Вас вважається майно автоматично амністованим. Проте, навіть якщо ваші активи не сутєво на 20-30% перевищують ті ліміти, які я вам назвав, скоріш за все, вам теж нічого не потрібно робити. Більшість людей так чи інакше працювали на роботі, були ФОПами, і за них або вони самі подавали податкові декларації, і в тих деклараціях так чи інакше за роки назбиралися якісь доходи, і за ці доходи потенційно можна підтвердити походження вашого майна. Проте, звичайно. Кожна ситуація може бути персональна і сума активів, якими ви володієте, абсолютно теж персональна, тому в першу чергу рекомендую вам брати довідку про суму сплачених податків вами, яку бачить податкова з 94-го року, рахувати цю суму, сумувати скільки ви заплатили податків, скільки отримали доходів на думку податкової, співвідносити цю суму з тими активами, які ви маєте на сьогодні і на основі цього вже приймати рішення, чи ви Повинні подаватись на амністію чи не повинні. Ну, я вам дам таку рекомендацію: що якщо активи на 30-40% перевищують ті ліміти, які я проговорив, напевно, ще не потрібно. А якщо вже більше, то потенційно потрібно подаватися на амністію. Крім того, на майбутнє фігурує цифра в 1 мільйон гривень. Це саме та цифра і та ціна угоди, яку потенційно податково може перевіряти. Якщо податки сплачені, то податково буде її пропускати. Якщо податки не сплачені, то податково таку угоду не буде пропускати. Але знову ж таки, поки що закон ніякий. Не діє, який це обмежує, це лише, скажімо так, колуарні розмови. Ну і цифра в цілому теж є досить умовною, тому що ми не знаємо, який курс гривні буде на момент потенційного прийняття цього закону колись в майбутньому, скоріш за все, в після воєнні часи. Тому поживемо побачимо. Крім того, хочу нагадати, що станом на сьогодні немає законодавчого акту, який встановлює контроль за доходами і за податками фізичних осіб. В принципі, це логічно. Його би напевно станом на сьогодні не мало би бути, оскільки ще досі активи можна заамністувати. Нагадаю, до 1 березня двадцять року. Проте також водночас хочу нагадати, що в законі про податкову амністію вказано, що Кабінет міністрів має прийняти закон, який буде посилювати контроль за доходами фізичних осіб. Ну на сьогодні, поки що такий закон не розроблено і, очевидно, що не прийнято. Закон взагалі мали розробити до 2022 року, до кінця того року, але знову ж таки, через воєнні обставини, очевидно, що це питання переклалося на пізніші, на кращі часи. Тим не менше, я спілкувався досить часто з профільними фахівцями по цьому питанні з боку державних органів, і вони підтверджують, що це питання не закинули, до нього повернуться, ну, знову ж таки, в кращі часи, коли до цього питання можна буде повернутися. До речі, також хочу, між іншим, нагадати, що 31 січня 2022 року між Мін'юстом і Мінфіном було підписано спільний наказ, який дав можливість податковій перевіряти угоди по нерухомості. Ну, насправді, податково може перевіряти тільки податкові номери, прізвища, ім'я, по-батькові, не може перевіряти походження коштів на купівлю цієї нерухомості. Але, скоріш за все, це може бути одним із перших кроків до синхронізації реєстрів, синхронізації обміну даних, і на основі цього – потенційно в майбутньому можуть більш детальніше перевіряти купівлю нерухомості. Крім того, до цього можуть поєднати і інші реєстри державні, також можуть поєднати фінансовий моніторинг банків, автоматичний обмін податковою інформацією, закон про КІК, контрольовані іноземні компанії. І на основі цього, звичайно, що в комплексі можуть досить суттєво почати слідкувати за оподаткуванням доходів фізичних осіб. Податкова амністія на сьогоднішній момент, об'єктивно кажучи, має багато суттєвих проблем. Хоча, якщо говорити про те, чи безпечно декларувати і чи можуть через це виникнути якісь проблеми, навіть там, до кримінальної відповідальності, в інтернеті деколи таке можна зустріти, хоча на практиці підтвердити це не можу. В законі про податкову амністію чітко пише, що жодної кримінальної відповідальності за амністування бути не може. Крім того, ну, практичних кейсів, які би підтверджували, що в когось є якісь проблеми, теж немає. Тому, в принципі, податкова амністія – це відносно безпечний інструмент станом на сьогодні. Крім того, позитивним моментом є те, що ми на практичному досвіді змогли переконатися, що декларацію про податкову амністію приймають в світі. У нас клієнт ще до воєнного періоду переказував гроші в США і він підтверджував походження цих грошей на основі декларації про податкову амністію і в нього там прийняли цю декларацію і кошти в досить значній сумі теж прийняли. Але насправді коротко мусимо говорити і про проблеми амністії. Зокрема, є ставка 2,5% податку, коли ви купляєте ОВДП і таким чином дешевше платити податок за те, що інвестували в державу. І амністуєте свої активи. Насправді цією опцією і цією ставкою скористатися досить складно, тому що купити в банку ОВДП без проходження строгого фінансового моніторингу на велику суму досить складно. На невеликі суми ОВДП купити можна, але суттєвих капіталів ви по цій ставці не амністуєте. З іншого боку, можна збиравати готівку, але з цим теж є серія проблем. По-перше, досить маленька кількість банків, та й в цілому навіть в банку не всі відділення відкривають рахунки для податкової амністії, а нагадаю, що для податкової амністії треба спеціалізований рахунок. Якщо у вас вже є гроші в банку на рахунку, то все одно ці гроші треба переказати на спеціалізований рахунок по податковій амністії, і тільки тоді можна амністувати. Відповідно, щоб відкрити цей рахунок, в першу чергу доведеться оббігати ціле місто, знайти відділення банку, де відкривають такий рахунок, і тоді Вдасться взяти довідку після того, коли ви покладете гроші, і тільки після цього амністувати. Тому це задача не з простих. Також досить важко зняти гроші після того, коли ви їх заамністували. Зараз є воєнні обмеження Національного банку, які дають можливість знімати не більше, ніж 100 тисяч гривень в день. Більше того, навіть валюту зняти, в разі, якщо ви валюту амністуєте, досить важко. Тому за амністуванням валюти, готівки досить складно на сьогоднішній момент. Тим не менше, не переключайте, рекомендую вам одразу переходити на моє інше відео, а це інтерв'ю моє з гетьманцем де ми обговорили багато фінансових питань на 2023 рік. Обов'язково перегляньте це відео, воно вам буде корисним. Побачимось в наступному ролику.